ام العروس جات هنوها وغنوا لها عذب للحاني ام ابراهيم قوموا حيوها ورشوا لها ورد وريحاني ورشوا لها حاني أم العروس يا تهنوها وغنوا لها عذب الألحاني أم العروس يا تهنوها وغنوا لها عذب الألحاني أم إبراهيم يا مرحبا واهلا عيدوها ام العروس نور الاعياني الجنسي اللي مملفاها الحفل يشرق ويزداني، الحفل يشرق ويزداني، بنت الفخر حي طرياها، شيخهم الناس لشجعاني، حربية الدوم تتباها، بربعها طول الزماني، للابتن تاكسر اعداها نسبان الجاني امجادهم لا ما تحصوها قذله شانها شاني واجمل عروس افرحوا فيها مثل القمر نصفي في ريف بنت محمد هنوها مبروك بابلاع ربطها ربطها عصيب واخراق وحساني يسعدها ربي بدنياها دايم على مرة لزماني يسعدها ربي ام العروس يا تهنوها وغنوا لها عذب للحاني ام ابراهيم محيوها ورشوا لها ورد وريحاني، ام العروس يا تهنوها وغنوا لها عذب للحاني يا مرحبا واهلا عدوها ام العروس نور العياني، الجازية اللي بملفاها الحفل يشرق ويستوي شيخهم الناس لشجعاني حربية الدوم تتباها في ربعها طول ملابت ملابس تكسر اعداها سلايمه مزبان للجاني امجادهم لا ما تحصاها قذلة شانها شاني واجمل عروس افرحوا فيها مثل القمر نصف شواني ريف بنت محمد هن مبروك بابيات قلت ريم مهره يوصفوها حلاها وزين رباني حلاها حلا رباني الزين رطاني، وبوها وابوها رطوها، عطيب واخلاق واحساني، يسعدها ربي بدنياها، دايم على بر الازماني، يسعدها ربي